سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما را دارین از کانال کریپتووفدر در یوتیوب تماشا می با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم در خصوص محاسبه زریبه به همبستگی رمزرز ها. اگر براتون جذابه که رابطه بین این کوین و توکیین ها رو بدونید دقا مثل بورس یه سری سهم هست که با هم رشد میکنن یا معکوس همدیگه هستن یا اینکه مثلا وقتی شاخص میریز همیشه اونا رشد میکنن و برعکسه اینا به شما دیده بسیار خوبی برای معامله گری میده اگر به این سطح رسیدی که معاملهگر حرفه ای شدید یا میخوای این معاملات نه تنها در، بازار رمزارزها در هر بازار دیگه ای به صورت حرفه‌ای انجام بدی تو توصیه می‌کنم این ویدیو رو ببین، ولی در خصوص سایر بازارها برو سراغ فیلدش من اینجا می‌خوام در خصوص رمزارزها صحبت کنم کلی مطلب جالب داریم در این خصوص که شما رو دعوت می‌کنم به تماشای ادامه ویدیو در خصوص دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما کل این شبکه‌ها رو می‌بینید توی کانال یوتیوب کریپتو فاوندر زیر همین ویدیو تو قسمت دیسکریپشن لینک ها رو میذارم که ما رو بتونید به راحتی دنبال بکنید خب بریم سراغ ادامه مطلب ضریب همبستگی یا همون کوریلیشن اصلا چیه سوالی که شاید ابتداد این سوال باشه همین موضوعی که واقعا این ضریب همبستگی چی هست این ضریب همبستگی یه که از معیارهای مورد استفاده در تعیین ضریب همبستگی دوتا تا متعیره. که شدت و نوع اونو نشون میده شدت و نوع یعنی چی؟ میخواد بگه که این ذریع و همبستگی به این منفی یک تا مثبت یکه یعنی منفی یک میاد تا صفر و از صف رشد میکنه تا مثبت یک میخواد بگه که این شدت با عدد به چه صورتیه شما قدر مطلق در نظر رو هر هرچی به صف نزدیکتر باشه کمتره و هرچی به یک یا یک منفی نزدیک تر باشه میگه این ارتباط ارتباط قوی تریه و نوعش مهمه نوع یعنی مستقیم یا محکوز این دقیقاً اونجایه که تفاوت بارزی بین معاملگر هرفه ی آماتوره جایی که بازار داره کرش میکنه طرف سریع سویچ میکنه روی کوئینای دیگه یا اصلا میره روی استیبل کوئینا که براتون یه ویدیوی جداگانه تهیه کردیم توی کانال حتماً مراجعه کنید تو کانال یوتیوب ما آپلود میشه این ویدیو و خب پس به همین سادگی بله به همین سادگی ولی محاسبه این کوریلیشن کار بسیار بسیار دشواری دوستانی که تو حوزه مدیریت ریسک دارن کار میکنن اون همبستگی ریسک و بازدهی که بین سهماشون یا اصلا پورتفویی که دارن که میتونه حالا کامودیتی هم توش وجود داشته باشه به روش های آماری مراجعه میکنن برای سید کردن این شما نمیتونی یه دفعه سبدی تشکیل بدی که تمامش کوریلیشن مثبت و نزدیک به یک با هم داشته باشه خب معلومه تا بازار کرش کنه این سبت میترکه هرچند که بعضی تو بازار همراه بارشت این ریسکون میکنن اما خب میخوام بهتون بگم که اینا تکنیکای علمی و آماری بسیار زیادی داره به همین خاطر هم یه فلشبک بزنیم به انواع ذریع هم همبستگی کار پیرسون 1900 اومده در مورد این ارتباط صحبت کرده و بحث میانگین و واریانس مطرح کرده که جزء ابتدایی ترین روش ها بوده این روش هر چی اومده جلوتر توسط افراد دیگه به نقاط ضعفش بهبود پیدا کرده و عملا این سیستم ها حکم ولد و والد دارن از هم یه چیزایی رو ارث میبرن و یه چیزی رو تکمیل میکنن و یه نقطه ضعفی از قبلی رو میپوشونن تا به صحت اطلاعات و نتیجه به دست اومده با اون مدله پیش اتکا کرد بعد از اون چارلز اسپیرمن 1904 اومده موضوع رو مطرح کرده یعنی اون میانگین و واریانس اگر داده پرتاش ازش خارج میشه این داده پرتم آورده استفاده کرده با تکنیکی که ارائه میکنه و مرسی کندال در سال 1938 اومده گفته که این اون چارلز بیرسون مطرح کرده فقط بحثش این بوده که بغیر از اینکه مقدار رو میگیره ترتیبا میگیره یعنی ترتیب اینکه این, این عدد کی اومده مهمه پس به ما در اطلاعات جدیدتری اضافه میشه. خب همه اینا رو گفتم که بهتون اشاره کنم این ذریبه همبستگی توی بازارهای مالی بسیار بسیار مرسومه. اگه تا دیروز به این مسئله دقت نمی‌کردیم بهتون توصیه میکنم از اینجا به بعد که می‌خواید معامله‌گری حرفه‌ای رو با ما آموزش ببینید بازم تأکید میکنم معامله‌گری حرفه‌ای رو با ما آموزش ببینید و خودتون رو تغییر بدید. به معاملهگر حرفه‌ای نیاز به این جور دیتاها داری. یکی از راههاش اینه که شما برید این اطلاعاتو بگیرید روش های آماری رو برید اگه تو دانشگاه خوندین مرور کنید اگه بلدین که خیلی خوبه اگر نه بعد زمان بذارید یاد بگیرید تا اینکه به ساعتی از دانش برسین که اینا رو محاسبه بکنید و خودتون تصمیم گیری رو روش انجام بدید اما یک سری سایت های وجود داره که به شما این امکانه میده که این اطلاعاتو به راحتی در اختیارتون به صورت ریل تایم بذاره محاسبه ذریبه هم همبستگی بازاری که بالغ بر شیش هزار رمز عرض توش وجود داره ویدیویی که اون بالا سمت راست براتون کارد میکنم و حتما بعدا تو یوتیوب ببینید که این اهمیت ویژه ای داره در این خصوص که من به لحظه بتونم در موردش تصمیم بگیرم خب فاصله ای رو ایجاد میکنه بین معاملهگر آماتو و معاملگر هرفی اونایی که حالا اصطلاح نهنگو به کار میبرن اون نهنگه دقیقا همون کاریه که مرسی کندال میکنه در سال 1908 میاد اون ترتیبه هم در نظر میگیره یا همون چارلز پیرسون قبل بعد از کارل چارلز اسپیرمن اشتباه گفتم قبل از کارل پیرسون انجام میده که میاد یا همون موضوع نهنگا که میبینید حالا تو همین مرسی کندال و چارلز اسپیرمن دقیقا این مسئله مطرح شده و خیلی قشنگ اومدن داده های پرتو تویش در نظر گرفتن ترتیب اونا رو هم در نظر گرفتن ازش پترن رو بردن دوستانی که دنبال پیده کردن پترن و البوا هستن الگوریتم تریدینگ اینجا میتونن اطلاعات خوبی رو ببینن بریم سراغ وبسایت وبسایت کام قبلا ما در خصوص کیف پول های پولدار رو در خصوصی صحبت کردیم. اگه اون ویدیو رو ندیدین ببینید بسیار جذابه به شما اطلاعات خوبی رو میده که ببینید تو هر کیف پولی که مربوط به این پولدار هست چه تعداد بیتکوین کوین خوابیده و عملا آمار این میلیاردرهای رو در بیاری. یه گزینه ای داره تو صفحه اصلیش که وارد میشین به نام کوریلیشن که تو اون ویدیو هم اشاره کرده من این رو در یه ویدیو جداگانه میگم این کوریلیشن دقیقا همینه به شما میگه من روش کلیک میکنم چند لحظه طول میکشه تا صفحه جدید باز همونطور که میبینید اومده یه جدول متقاطه تشکیل داده از یه سری از ارزهای مطرح همونطور که توی ویدیویی صد معامله گری گفتم این بالا براتون کار کاردش میکنم که توی کانال یوتیوب ببینید اصل داستان تو همون 20 تا اول اتفاق میفته یعنی کپیتال مارکت یعنی چیزی حدود 93 درصد کپیتال مارکت در اختیار 20 ارز اول کریپتوکارنسین و توجه به اون بیشتر درغبال اون 6500 تا کوین و توکننی که بعضی سیبل کوینی که توی بازار وجود داره یا به عبارت دیگه کوین و آلت کوین ها طور که اینجا مشاهده میکنید رابطه بیت کوین با اتریوم یا رابطه مستقیم با ذری به متعاده نصف نصفه یعنی بین صرف تا یک در نظر بگیریم این چه چه و پ صدا شده. رو هر کدام ویسین کلی اطلاعات تکمیلی در خصوص این وضعیت این جدال متقاطبه بهتون ارائه میکنه حالا هرچی که بریم جلوتا می مثلا بیت کوین با بیت یا با ریپل یا مثلا با بعضی از کوین ها رابطه خیلی ضعیفی داره مثلا با داش رابطش ضعیفه نسبت به بقیه و همینجوری میریم جلو و ورت کوین میبینیم که عدد بسیار, بسیار کمتر از بقیه هست و این برای زمانی خوبه که شما میخواین آلاکلنگی خرید و فروش بکنید از این کوین بپرید رو کوین دیگه یا خودیتونو هیچ کنین رو استیبل کوین ها همینطور که میاد این پایین بینید ریپل با ریپل که خب رابطش یکه و با بقیه هم همین رابطه رو اومده محاسبه کرده این جدول جدول بسیار ارزشمندیه. شاید شما به دنبال یه سری کوین های دیگه بگردین شاید توی سایت های دیگه اطلاعات دی هم بتونید پیدا کنید اما مرجع ما همین سایت هویتونم میتونید اطلاعات رو به صورت اکسل دریافت کنید از سایت کوین مارکت کپ که یه ویدیو کامل براتون تگی کردم این بالام کار میکنم شما حتما مشاهده کنید اطلاعات بسیار بسیار, بسیار با ارزش من در اختیارتون قرار میده این ویدیو ویژه کسایی که حرفه‌ای هستن یا میخوان مسیر ای بودن طی بکنن تهیه شده کوریلیشن مبحث بسیار جذابیه اینو تو بازار سهام هم شما میتونید دنبال کنید حتی سایر بازارهای مالی و به حال این داستان بازار مالی بسیار گسترده است پیشنهاد میکنم که یه مسیر رو بگیرید و برید جلو خرد خرد مطالب حرفه‌ای برای شما جلو پاتون گذاشته میشه تو کانال ما هم که میتونید اینها رو پیدا بکنید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگر تا الان عضو کانال ما توی یوتیوب نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه هم کنارش که بتونید از آخرین ویدیو به لحظه با خبر بشین. اگر خوشتون ممنون میشم لایک کنید سوالی دارید این زیر بنویسید توی کانال یوتیوب ما بهتون پاسخ میدم و اگر صلاح تونستید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید ممنون و متشکر این ویدیهایی هم که اینجا میبینید براتون به نمایش در اومده ویدیو که میتونه در مسیر ارتقاه رشد شما بسیار. موثر باشه منتظر دریافت پیشنهاد شما هستیم خدا نگهدار